Aia învese lansează un avertisment după dinasolenii din Parlament. Nu e un lucru cu subliniere ori. Sunt subliniere i avantaje, subliniere i dezavantaje. <fie> Fostul presupunere din Tetraian Besescu a declarat miercuri ce reunificarea Republicii Moldova cu România trebuie să se fac printr-o decizie a celor două parlamente naționale, sublinierea nu lăsat pe mâna propagandei. Reunificarea nu trebuie lăsată pe mâna propagandei, pentru ce propaganda, subliniere o parte. Ieră-i de altă, va fi extrem de puternic. Trebuie decizii în cele două parlamente, nere. De la București subliniere ti subliniere ICHI subliniere nu, dar nu este o decizie o subliniere OAR, adică eu o promovez. Ce vreau să trezesc demnitatea românilor de pe ambele maluri ale prutului uitându-se la modul cum România a pierdut 33.000 de kilometri pe traci de teritoriu subliniere I3,5 la 4 milioane de ceceni. Dar nu e un lucru în subliniere or. sunt subliniere-i avantaje subliniere-i dezavantaje dintr-o unire. Gândiți-vă numai câte probleme de negociere va ridica Transnistria, care trebuie negociat cu Moscova, care are trupe subliniere-i material militar cu Chievul, ce a fost de cintoarea teritoriului în mod istoric, sublinierea-i cu Bucure subliniere Tiul, care vrea să se unească cu Republica Moldova. Trebuie financat diferent ca de salarii sublinierei diferent ca de pensii sublinierei ajutoarele sociale, a declarat Besescu, la România TV s a susținut ce unul dintre avanatajele reunificării ar fi ce România are deveni una din primele trei națiuni agricole ale Europei subliniere IC, prin creșterea subliniere terea populației, ar fi obținute mai multe mandate în Parlamentul European.